där. Ja, titta. Ja, ah, titta. Det <går> är grejer. Jaha. Ja, ah, hej Maria och välkommen till Uppsala. Oh, tack. Kul att vara här. Ja, det känns jätteroligt. Jag är nästan lite så här <går> Så att du känner det. Jag känner det. Ja, jag berättar för Linda innan mötet här nu att jag satt tillsammans med en av våra unga vikarier och tipsade just om din senaste bok. Yes, kul. Vad, ja, för jag har inte hunnit läsa den, men jag har ju läst den här, värdeskapande lärande med stor behållning. Kul. Så skulle du vilja presentera dig, det är med du. Ja, vem är jag, den här filosofiska frågan? Ja, ja men i det här sammanhanget säger jag väl lärare framför allt, jag väl säga. Just nu har jag åttor och jag undervisar svenska och SO i Huddinge, i utanför Stockholm. Eh, och eh, jag jobbar väldigt mycket med att försöka hitta det här värdeskapande projekten. Det vill säga att jag jobbar mycket med att eleverna ska vara involverade i autentiska projekt där De får göra skillnad på riktigt också utanför skolan. Så det är väl min yttersta drivkraft att få elevdel, elevdelaktighet på riktigt. Där eleverna får faktiskt känna att de, den kunskap de får idag också gör skillnad här och nu för någon annan. Mm. Så det är väl min grej och det är väl det boken Värdeskapande lärande handlar om också. Just de projekten. Ja men precis, för boken är ju väldigt konkret samtidigt som teorin ständigt är närvarande. Att det här är inte något som du har hittat på själv för att du tycker det är roligt utan du har en teoretisk grund och så har du roligt på vägen. Kan man ja. lite... Vilken fin, fin sammanfattning! Det är väl precis så det är. Jag är glad att jag kan förankra dig i forskning. Liksom, för att Annars är det lätt hänt att man tänker: Det här var ju kul och galet. Fast det finns faktiskt en, en ganska gedigen forskning bakom. Ja, men precis. Och det är det som är så härligt. Och det är ju: Du har ju åktar, och jag har årskurs sex när jag är i klassrummet och inte är skolbibliotekarie. Och det här är viktigt på riktigt. Ja, ett exempel som är så härligt, att vi arbetade med ålder, att äldre personer inte syns i media. Och så gjorde vi så här klassiskt, att vi hade klippt ut reklambilder och så fick eleverna klistra in äldre ansikten, för vi ville liksom vidga perspektiven. Vad kul! Och så står en mamma och fnissar åt de här bilderna, för det ser ju roligt ut. Men då säger hennes dotter lite uppfordrande, mamma, det är inte bara roligt, det är viktigt också. Yes, yes. Då känner man ju så där. yes, de har förstått vad det går ut på. Och det är ju faktiskt ingen motsats mellan viktigt och roligt. Det finns Nej. ju en uppfattning om att skolan ska vara viktig och allvarlig och man ska inte ha så kul, man ska lära sig tråkigt. Men i min värld så är det ju ingen motsats i att ha väldigt roligt och också göra väldigt viktiga saker och lära sig massa saker. Tvärtom, hand i hand liksom. Ja, och det tycker jag är så härligt med dig för vi är ju i svåra tider på något sätt. Att det är mycket som är allvarligt och jobbigt. Men att behålla, hur gör du för att liksom behålla den här roligheten i din undervisning? Ja, nu. det enklaste sättet att få in det här, att det ska kännas roligt, det är ju att man får tillbaka något från eleverna. Vi vet ju alla hur det känns när man har en lektion som, som är ganska trist. Alltså när man själv tycker det är tråkigt och eleverna tycker det är tråkigt, det blir ingen gnista liksom. Så för min del handlar det mycket om att faktiskt hitta eleverdelaktighet på riktigt. Att liksom fråga dem, vad vill ni göra med den här kunskapen? Eller får ni några idéer när jag säger så här? Och då får jag ofta mycket tillbaka från dem och då blir det ju kul. Liksom, man ja. ger och tar och det händer en eld liksom i klassrummet. Så att, att bara stå och babbla om någonting som är halvt ja, då blir det ju tråkigt. Men den här, just den här kommunikationen mellan lärare och elever där man liksom ger och tar och man vågar smälla fram toka idéer och så, här, då blir det ju ofta kul. Mm. Och du pratar ju mycket både i boken och på poddar och filmer om att vikten av att våga misslyckas. Och det tycker jag är så härligt, för det är ju så att vi är ju de här förebilderna för våra elever, oavsett om de är sex år eller om de är 14, 15. Och på vägen så försvinner ju något sätt att det är okej att misslyckas. Vad tänker du som har åtta nu? Åtta är ju en liten svår ålder att göra fel. Hur nej. tänker du kring det? Jo, nej men det handlar ju om att bygga in i liksom undervisningen att det är högt till tak. Och det gör man ju enkelt genom att man bjuder mycket på sig själv. Och man kan liksom också vara ärlig med sina egna misstag. Jag, jag berättar jätteofta, så kolla vad knäppt det blev nu. Jag, jag jobbar också som krönikör i tidningen Läraren. Och där kan det ju vara alla möjliga, att jag får konstiga kommentarer. Eller att folk har, håller, inte håller med mig. Och jag kan visa sådana grejer för dem. Titta, nu skrev jag det här. Och då tolkade han det så, och vad knäppt det blev och sådär. Eller att jag liksom är uppen med att, vet ni, i morse så glömde jag min laddare hemma. Så jag kan inte ha min lektion. Nu <laughs> får vi göra det här istället. Och kan man liksom hela tiden visa sig lösningar. Om man bjuder på sig själv att man ställer frågor där det kanske inte finns något rätt eller fel där man låter eleverna tänka högt och stort och konstigt att man liksom inte begrinner in i undervisningen att det ska vara så himla strikt och jag berättar svaren och ni ska svara så som jag tycker att ni ska svara annars gör ni fel och alltså att man liksom man öppnar upp för det här lite större perspektivet och mm. i det där så är det okej att komma med konstiga idéer eller släppa lös tokiga tankar liksom. eh, och i det ingår ju också att ja, det kanske inte alltid blir rätt men vad ser det är för roll? Ja, ja, men det är så jättehärligt och det här att vi måste låta eleverna ta ansvar, det tycker jag också är så här att de måste bli delaktiga i sitt lärande men kanske också när de gör de här felen, att hur kan vi rätta till? Precis, det där är ju också när man gör, jobbar i projektform som, som jag har gjort mycket då, då blir det ofta att man inte riktigt vet var projekten tar vägen, i synnerhet om man släpper ut dem utanför skolan, det kan ju, det kan ju hamna var som helst liksom. Och då får man ju längs vägen plocka upp det här. Vad händer nu? Eller nu kanske vi publicerar en debattartikel som någon bemötte på ett konstigt sätt. Då plockar vi upp det tillsammans och så löser vi det ihop. Liksom. Att man hela tiden tänker lösningsorienterat och att man liksom plockar upp misstagen eller vad det nu är på vägen och gör någonting bra av dem istället. Mm. Det med att inte ha så låsta projekt utan att man släpper ut dem lite och ser vart man hamnar. Och så tar vi det som det kommer. Ja. Mm. Underbart. Du har ju arbetat med väldigt stora projekt och har man liksom visat: Men det här låter spännande. Vad har du för tips då? Att komma igång, för alla kan ju inte rädda. Geografens <laughs> redan Eller hur? Nej, de här stora projekten som jag hamnat i, det är ofta för att vi har börjat litet och sen har det växt. Liksom. Så jag har ju aldrig tänkt innan, nu ska det bli såna här gigantiska, liksom, wow, nu ska vi ta hela världen med storm utan det har bara hänt. Mm. Så som egentligen ett tips över att börja med någonting som eleverna tycker känns spännande. Vad det nu kan vara, allt ifrån att skicka in en debattartikel till tidningen eller ordna en utställning på lokala biblioteket eller vad det kan vara. Och sen så, om det Händer på vägen om man får någon reaktion från någon eller om man, någon hör av sig och vill jag skriva en artikel. Jag vet inte vad det kan vara. Då är man snabb och plocka upp det och hela tiden vidga. Liksom. Jag var väldigt duktig på att haka på det mesta som, som händer. Liksom. Och, och För det får bära eller brista. Vem vet vad, vad, vad det kan ge. Så att man är öppen. Jag tror vi lärare ofta är lite stressade också. Framförallt kanske högre upp man kommer i åldrarna. Det är så mycket som ska bockas av och det är nationella prov och det är betyg. Men att man törs liksom lita på sig själv, att ja, men vi låter det spinna vidare ett tag. Vi, jag kommer kunna plocka in en massa eh, centralt innehåll på vägen och sådär. Så att man liksom man inte låser sig i att det måste vara klart på torsdag utan aha, nu händer något nytt spännande, ja, men då kör vi på ett tag till. Eh, och aha. det är en slags trygghet i lärarrollen tror jag. Hur får man den tryggheten? För jag upplever ju dig som då en modig person. Just det. jag tror att många, många antingen så här, du är så modig eller att man är någon slags eldsjäl som jobbar dygnet runt. Och inget av det är riktigt sant, jag är ganska feg egentligen och jobbar inte dygnet runt. Men så det jag tror det händer är nog att man, dels att man har fått vara med om något sånt här coolt projekt. Så man inser hur mycket man, man vinner på det, man får tillbaka mm. mycket. Men också att man, att erfarenheten gör nog ganska mycket. Att vara helt ny som lärare och komma ut och dra igång ett sånt här projekt, det skulle jag inte rekommendera. Men när man, att man har några år i ryggen liksom, och man kan sina styrdokument och man, liksom, man vet hur man hanterar elev ledarskapet i klassrummet och sådär. Då, då kanske man kan våga liksom släppa tyglarna lite. Det är ju ingenting man gör första året, tänker jag när man kommer ut från Lärarhögskolan. Då, det kan man ju chilla lite med. Ja men precis. Ja. Och du har ju, för jag arbetar med skolbiblioteksfrågor, att du gillar ju läsning. Och det är också en sån här grej som högre upp. Jag använder ofta texter som liksom en gemensamhet skapar och utifrån det skapar vi projekten. Just nu har vi avslutat ett projekt där vi har läst tillsammans med skolor i Kenya samma böcker. Och så har vi arbetat med, vi skrev som en lärarhandledning. Ja, vilket kul projekt. Jätteskoj, och det handlar hamnade ju verkligen så här, ja men vi hade en familj som befann sig där och då kunde vi starta upp det. Men det hade lika gärna kunnat vara grannskolan, tänker jag. Exakt. Det inte liksom Nej. Det här gav ju barnen en, en, liksom en förförståelse att klassrum ser olika ut, så kan vi säga. Men hur använder du liksom texter? Du är också litteraturvetare i botten, eller hur? För det är jag också. Ja, och, och jag är också svensklärare. Så att, ofta försöker man ju, liksom, som du säger, utgå mycket från texter och vidga perspektiv genom texter. Det är ju simula. Där är ju litteraturen fantastisk, att man kan få veta hur det kändes att leva på 1700-talet. Så, så, att, så att jag försöker hela tiden ha litteratur i bakgrunden till det vi gör, som att liksom stötta upp eh, projekten. Nu ska vi börja med ett stort eh, projekt om normer och identitet och eh, jämlikhet och så efter sportlovet. Och då kommer vi utgå från jättemycket olika litteratur, litterära verk helt enkelt. Vi kan också läsa historiska verk utifrån hur det har sett ut innan med identitet och hur det såg ut innan kvinnor fick rösträtt. Så det är ju ett väldigt bra sätt att chocka på undervisningen på något sätt. Liksom underbygga så att de får en massa papper mm. med sig. Mm. Och det ena utesluter inte det andra. För vissa kan nog tänka sig: ja men, ja, men just det här med tiden som du pratar om. Att jag upplever, men jag har inte tid för att jag. Då tar jag tid på något annat, men det här kanske ger tid istället. Ja, ju mer man jobbar, det känner jag ämnesintegrerat just med det, att man låter till exempel svenskan underbygga s eller tvärtom, så, så känner man att man sparar tid att, liksom, att Det går ihop i varann, liksom. och många av våra kunskapskrav, om det är det vi är stressade över, de går ju också in i varann i olika ämnen, liksom. så att man kan faktiskt bocka av flera olika ämnen samtidigt. Liksom. Så att jag tror att man behöver tagga ner lite och känna att vi har tid och, och liksom tänka klokt med den tiden vi har. Mm. Hur blir klassrumsklimatet när du en arbetar så här? Jättebra. Det här är ju, det här är ju liksom en lång väg att, för att hitta en, en bra struktur i klassen. Alltså det, är ju kanske, det, det tar ju lite tid att komma in. när man har gjort några sådana här projekt tillsammans Då blir man ju ett vi plötsligt. Det är ju vi som gör det här. Mina nu, nuvarande åttor, de hade ett stort projekt i sjuan där de försökte rädda världens hajar som, som är på väg att bli utrotade. Och nu är ju vi dem, vi är de som räddade hajarna. Liksom. Och det är jätte liksom jättestor gemenskap att det, vi är den klassen och vi, vi stred tillsammans för det här och hela klassen jobbade ihop. Och liksom, det blir någon slags ja men, jättestor vi-känsla i klassen som man liksom får jobba in i gruppen genom de här projekten. Det är ganska häftigt att det kommer ja. vägen. Liksom. Man måste inte ha såna här kompisvecka eller vad det nu är man gärna lägger in som dessa temaveckor utan man kan faktiskt inom ordinarie undervisningen jobba in den här känslan av att vi är ett team som jobbar tillsammans och vi, drar liksom styr vi, vi hittar varandras styrkor och, och tillsammans är vi starka. Liksom. Mm. Ja men vad härligt. Tusen tack Maria för att du ja. ville vara med. Kul som helst, det är kul som helst. Jag tror att många av oss valde det här yrket hur vi nu ramlade in här. För den här kreativiteten, gemenskapen och ja. få vara med på en resa. För det är ju en resa med eleverna oavsett mm. ålder. Verkligen, och känna att man liksom ger dem något som gör att de kan göra skillnad. Liksom. Häftigt. Ja, tusen tack. Jag hoppas att vi ses någon gång i framtiden. Jag också. Jag är ja. Ha det fint. Tack, detsamma. Hej hej. hej.